Сьогодні у Більмацькому районному секторі управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області Світлана Лепікаш отримала паспорт громадянки України. Розповіла, проживаючи в селі Павлівське з 1995 року отримувала пенсію, яку їй приносив листоноша. Проблем не виникало. Ситуація змінилася, коли переїхала до села Новоукраїнка, де потрібно було оформити документи, щоб отримувати пенсію за новим місцем проживання. Аж сюди син мене забрав, бо це всі години він мене доглядав, старший син, а він теж інвалід третьої групи. Його тут хатка. Я вже це три роки, ось в октябрі, три роки, вже як ага. я в його. І він оце став сам, він хоч больний став добиватися. Поїхав мама, ну як це так? Ну як це так? Що ти без ап'енці і все мені прикратили. Поїхав в паспортний сол, поїхав, всі зібрав документи, все це розказав, так. тоді став возить мене. Наразі вона змінила своє місце знаходження і відповідно звернулася до Пенсійного фонду з заявою про взяття її на облік та переведення пенсії за новим місцем знаходження. Проте ж, разом з цією заявою необхідно було подати паспорт громадянки України. З наявних документів, які були у пані Світлани, виявився лише паспорт Союзу Радянських, Радянських Соціалістичних Республік. Звісно, що пенсійним фондом було відмовлено, оскільки вона не надала повний пакет документів. Після відмови пенсійного фонду жінка звернулася до Більмальського районного сектору управління Державної міграційної служби в Запорізькій області, щоб отримати паспорт українського зразка. В законі прописано, що якщо ми не можемо ідентифікувати особу, ми відмовляємо і в отриманні паспорта. І один із шляхів вирішення цього питання – це тільки звертатися до суду і суд має встановити. У зв'язку з тим, що у бабусі був паспорт ще зразка 1974 року, і вона ще його отримувала в Криму, де на тій території залишився весь архів і все. І крім цього паспорту у бабушки не було ніяких документів. Суд не приймав документи без нашої офіційної відмови. Тобто це перший крок був. Тоді ми вже спільно з правовою допомогою поїхали до бабушки, взяли бабушку і почали бабушку возити. Було прийнято рішення про надання правої допомоги, і наш спеціаліст Вільвацького бюро правової допомоги, фахівець, юрист зайнявся цією процедурою, проблемою, підготували відповідні документи до суду. У суді було встановлено юридичний факт, що сама ця особа, ця особа, це дозволило отримати документи, за допомогою яких Людина могла звернутися до Більмацького міграційного відділу і отримувати отримати паспорт. Все швидко зробили всім організаціям, що вони так однеслися з повагою, допомогли бабушці все зробити. У неї буде, буде своя пенсія. Вона буде ну жити на щось. Ну теж, він получав пенсію. Ну получає пенсію, так як він по інвалідності. От. Ну, там вона дуже маленька. За словами директора регіонального центру з надання безоплатної екстреної правової допомоги в Донецькій Запорізьких областях Павла Наливайка, щоб оформити світані Лепікаш паспорт громадянки України знадобилося два місяці. Тепер пенсіонерка може отримувати пенсію та субсидію. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.